Το μαθησιακό αντικείμενο «Ηκονικό πιάνο» βρίσκεται στη συλλογή της αισθητική αγωγής και στην υποσυλλογή της μουσικής. Πρόκειται για μια ανοιχτή εφαρμογή που μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, εντός και εκτός σχολικής τάξης, για το μάθημα της μουσικής, για την υποστήριξη τη διδασκαλία της, της μουσική, για την ελεύθερη ενασχόληση και τον αυτοσχεδιασμό τόσο σε τυπικά όσο και σε άτυπα πλαίσια. έχουμε μία ή δύο οκτάδες. Να χρησιμοποιήσουμε το ποντίκι για να παίξουμε. Ή το πληκτρολόγιο εμφανίζοντας τα αντίστοιχα γράμματα πλήκτρα. Μπορούμε ακόμα να εμφανίσουμε τις νότες επιλέγοντας το εικονίδιο στην κορυφή τη οθόνης μας. Το εικονικό πιάνο είναι μια πολύ εύχρηστή εφαρμογή που επιτρέπει στους μαθητές και στι μαθήτριες να εξασκούνται, να ακούν, να συνοδεύουν το τραγούδι τους, να αυτοσχεδιάζουν μόνοι του ή σε συνεργασία με τους μαθητέ του. Και αυτό γιατί η εφαρμογή μα δίνει τη να μια μελωδία να εξερευνήσουμε, να πειραματιστούμε χρησιμοποιώντας τη μία ή και τις δύο οκτάβες ή να παίξουμε συγχορδίες και να συνοδεύσουμε το τραγούδι μας ή τους συμμαθητές μας όταν συνεργαζόμαστε σε ομάδες ή μικρά μουσικά σύνολα. Η του μαθητες μας οταν εφαρμογή εικονικό πιάνο μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό όταν δεν έχει τη δυνατότητα χρήσης πιάνου ή synthesizer και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιβάλλοντα εξαποστάσεω για τη δημιουργία και την εκτέλεση μουσικής, η οποία μπορεί να ειχογραφηθεί και να αποτελέσει βάση για πολλές δημιουργικέ εργασίες στο πλαίσιο του μαθήματος της μουσικής. Μπορεί να αξιοποιηθεί στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εξόσο χρήσιμη μπορεί να είναι και σε άλλα μαθήματα και διαθεματικά σχέδια εργασιών.